Victor Ponta trece la dezvluiri grele împotriva lui Dragnea. Provoac cu tremur în pres. Fostul premier Victor Ponta trece la dezvluiri grele despre Liviu Dragnea în relațiile acestuia în pres. Ponta răce Dragnea tocmai a crescut plata lunar pentru T din televiziune la 7000 de euro pe lună. Aștept ca această opinie a mea să fie aprobată sau combătută cu argumente la fel de logice si raționale. Anunț de acum faptul că o să sterga cele comentarii ipocrite sau plictisitoare care repeta papagali aceste prostiile spuse la televizor de jurnalistii care ora tocmai le-a marit dragnea plata lunara la 7000 de euro. acest cont de Facebook trebuie să rămână accesibil doar celor dispusi să gândească cu mintea lor. Arat Victor Ponta, pe pagina personal de Facebook.